приємно бачите що ви маєте відеозв'язок і е, сподіваюся що це означає що в, в Франківську ситуація е, краща ніж у Львові ми, ми вам тут е, лише за вас тішимося в такому випадку ну насправді удар все-таки більше прийняла Львівщина а була інформація що Івано-Франківськ потрапили ракети вони не відповідають дійсності тобто по Івано саме по Івано-Франківську влучання не було і тому в місті більш-менш ну, спокійна ситуація але повітряна тривога е, далі триває у нас в області ви знаєте що є буштинська ТЕС але дякуючи протиповітряній обороні дякуючи Збройним силам України поки що ну, все все більш-менш е, спокійно е, тому на Івано-Франківську е, поки що внучань немає але на жаль, ми розуміємо, що йде атака і це вплине на електропостачання в нашому місті, в нашому краї. Уже ми дуже тішилися, що нарешті вийшли на більш-менш нормальний режим електрики, тобто чотири на чотири. Тобто було світло чотири, не було світло і було декілька днів, коли ще більше давали світла. Ну, але розуміємо, що війна триває вона триває по всьому фронту в тому числі український тил не застрахований від ракетних ударів і ворог особливо перед Новим роком перед Різдвом Христовим з, е, хоче максимально показати що він може достати будь-яке місто України в тому числі дві в Івано-Франківській після тих атак на бурштинську ТЕС чи вдалося вже відновити повністю роботу її як як зараз яка зараз ситуація з електропостачанням в Івано-Франківській області Енергетики дуже багато що зробили, насправді, і багато відновлення. Ще раз хочу сказати, що, в принципі, ми виходили на вчорашній день, виходили на досить нормальний режим роботи. Вперше, вчора, до другої години дня не виключало світло в цілому. А під час були, ну, планові були відключення, але вже не такі великі, як були попередніх там, тижнів і місяць тому. Тому, в принципі завдяки енергетикам система стабілізувалася, але не знаємо що сьогодні буде після такого удару. Ми розуміємо, що енергетична система, вона є спільна і не може бути так, що, наприклад, у Львові немає світла, а в Івано-Франківську світло буде світитися без відключення. Все таки, у нас енергетична система залежить один від одного, і ми це прекрасно розуміємо. І Доштинська ТЕС вона дає енергетику і електроенергію в багатьох областях України, особливо на пане Руслане я ще запитаюся знаємо що над Одещиною наразі на даний момент збита 21 крилата ракета в ході цього удару ще звичайно не завершувалася атака ці цифри можуть змінюватися чи, можливо є інформація чи були збиті ракети і над Франківщиною які саме атакували якісь об'єкти в області <зв>. Дивіться, не можу вам сказати, скільки ракет, а, тому що це все-таки в першу чергу збройні сили, але Франківщина є дуже важливою, тому що дуже багато ракет, які летять ну, саме на Львів, на інші області, вони йдуть по Івано-Франківщині. Тому знаю, що протиповітряна оборона працювала, але результат, напевно, будемо знати дещо згодом.